Здравейте ви, сте сбити, ви репортерите, аз съм Миролева Бенатова. Свикнали сме да говорим с обобщени понятия за всичко. За политиците, за престъпниците, за мутрите. И ако политиците все пак имат медиен образ, то престъпниците са по-скоро мит, изпълнен с слухове, полуистини хиперболи и малко факти. Свикнахме да говорим с лекота за митичното преразпределение на наркотиците, за босовете на организираната престъпност. А реалността е, че ние журналистите и обществото като цяло знаем малко реални факти, както за престъпленията, така и за хората, които ги извършват. Още по-малко знаем за начина им на мислене и защо са избрали адреналина от насилието, за да живеят по-добре, макар и за кратко. Аз опитах трима осъдени за престъпленията им. Те не са босове. Никой в държавата не казва, кои са босовете и тях не знаем къде да ги търсим. Затова нашите герои са обикновени престъпници. Те са изпълнители, които никога няма да сложат белия кички. Точно те тримата, представители на различните брашове, грабежи, отвличания и кражби на коли, се събраха в затвора и опитаха да избягат заедно, но неуспешно. Вижте историята, която ни заведе при тях, и чуйте всичко останало, което те разказаха за себе си. Защо мислите, че се върши нещо, някакво престъпление с удоволствие? Не, не се върши нищо с удоволствие. Заявявам го най-категорично. Има мотив, ползваш мотив, има дадени обстоятелства, при които не можеш да откажеш, да извършиш дадено престъпление, защото еди си кой си, видиш ли, щава ти се разсърди или нещо друго да стане. Ти просто тръгваш не мисля, че има удоволствие това да видиш човек вързан, да видиш човек как умира. Няма никакво удоволствие в това, защото следващия може да си ти. Абсолютно няма удоволствие в работа. Аз просто никога не съм имал един работен ден в живота си. Това е било моята работа. Мисля, че всичко, което съм направил има причина. Не мисля, че съм лош човек. Това съм сигурен. Вимата ли книга? Тримата мускитари. Ай е важното е, че дори да сме всъдени, на нас може да ни се отнемат някои привилегии, може да ни ограничават движението, но никой не може да ти а, вземе, как да кажа, значи никой не може да, да те лиши от правото да ти да искаш свобода си и да е жедуваш тази свобода. Това беше единствения начин да се измъкна оттам, ако имаше от друг начин, че я много да По-добре ли ти? Да. Не замисляв, че съм в единична килия, не разговарям с никой, не се срам с никой. Ми е много по-добре. Не съм тръгнал да бягам, казах ви. Искът това беше един не, не, не, мое вътрешно, някакво спонтанно. Такой, аз моля, трябва да бягам по чехли с uh, чанта вътре, с книги и с тефтери? Той сподели, че за него перспективата напред е никаква. Нямат какво да губят. Двама от тях споделиха това. Третия изигра една комедия през цялото това време. Аз мисля, че при него мотивацията беше по-друга. Не е като при тях. Той злоупотреби с отчитане на трудодни и оттам дойде проблема му. Включи се в групата, но в крайна сметка се отказа на финала и друго беше при него. На 29 август тази година, както всеки път, когато е на смяна, надзирателя Мирослав Илиев превежда затворници през Тунелс с мрежа. По тук минава пътя към столовата. Илиев е сам. Отключва металната врата на затворниците и очаква, както всеки път, те просто да минат и спокойно да заключи след тях. Този път не се случва така. Вътре в столовата вече са 16 затворници. Освен Илиев, сред лишените от свобода има още един надзирател. Двама на 16. Това е моментът, в който Петър Семенов скандал, Емил Георгиев, Ластика и Николай Цачев опитват да си върнат свободата. С бягство от затвора в Кремиковци. Петър Симеонов е най-отзад и напада Илиев. Останалите двама елиминират втория надзирател Ангел Бонев. По наредба, за да не стават тежки инциденти, служителите, които охраняват затворници, не носят оръжие. В такива случаи разчитат на гумени палки, белезници и радиостанции. Всъщност трябва да разчитат по-скоро на това, такива случаи да няма. Илиев има рани по главата, удрене с белезниците. Бонев има по-тежки наранявания по главата и тялото и все още е в болнични. Назирателят Илиев е на 29 години, работи от 3. От този тунел се прекарва групата, се превежда. Конвоира ще стои зад групата, след преборяването на групата, при излизане на корпуса. Влиза групата. Аз влизам зад нея и се обръщам с гръб към вратата. Затварям вратата, при обръщането ми е от вратата. Виждам как лишение свобода удра колегата в лицето. Измътнаха ми белизници при борбата на земята. Ще да е много смешно да ви вържат с вашите белизни. Ами смешно, но може ли нещо да се направи? Вие не можахте по никакъв начин да реагирате. Ами той стоеше на един метър някъде от мене. Вървеше последен на групата, нямаше време за никаква реакция. Палка? Аз заключвам вратата и съм сгръб към него. Обръщам се и на един метър никаква... Никакъв рефлекс не мога си използва. Илиев все пак успява да запази радиостанцията си и сигнализира за нападението. През това време затворниците вече бягат от стволовата към оградите. Там първата метална врата не е препятствие, защото се оказва отключена. По това време там има затворници на друг режим и по правило портата се заключва в по-късен час. Следва телената ограда и преди бягството тя изглежда така. А това защо е така? Защото не е подменен много години, от много години, поне от 10 години, поради липса на средства. Когато аз дойдох на мястото, вече те преодоляваха съоръжението за охрана. При което вече се задействаше и сигнализацията отчете нарушенията. Извиках стоя на място, при съответно не, не се подчиниха. Тогава разпоредих на пустовите, съществяващи външната охрана, да открият огън. Навишките в този момент са двама сержанти, които имат зад гърба си служба от по 5 и 6 месеца. Те не са преминали специално обучение и първо стрелят във въздух. През това време затворниците успяват да се шмугнат между изоставените цехове и да избягат от обсъга на мерниците. Те не са упражнили правото си, да използват оръжието, за да ги спрат. Те просто не са ги убили на място, както би трябвало да се направи в този случай. Добре подготвеният стрелец там би могъл да го приведе в безпомощно състояние. Тук по-скоро има и елемента на недобра обезпеченост и слабата подготовка на кадрите. Това е което им даде възможност да реализират бягството. Категорично мога да кажа, че нямаме никакво участие и нямаме подпомагане или под каквато и да е форма участие на наши служители. Трудно ли е да се избягва тук? Май не. Сега реално погледното разчитаме само както виждате на мрежи и телени съоръжения в крайна кращата. Това не е нещо сериозно. Това е моментното състояние. За съжаление правиме каквото можем. Ами, анализирайки за мен, си избягвам Горе-долу да са, гледам да са на разстояние вече по-далече по от мен, за да може да се реагира по някакъв начин. Пред вас какво ви е необходимо, за да може да си вършите добре работа? Според мен е поне още двама-трима човека в отделение. Колко надзиратели има, на колко затворници и това според вас достатъчно ли е? Крайно недостатъчно е. Не покриваме някакъв минимум. На какво разчитате основно? първо на мотивацията на всеки служител, който е дошъл, който е да служи. Има? Но... Все още има, а може би за това и Скандал и ластика успяват да излязат на пътя и се качват на автобус. Цачев заляга близо до последното проудоляно съоръжение. Екип на полицейския сот получава сигнал за сич автобуса и арестува бегалците. По-късно затворническите власти оценяват бягството като изключително дръзко. В момента задържаните бъгълци лежат в Софийския затвор. Изолирани са в единични цели и в зоната, където лежат осъданите на доживотен затвор или особено опасните. Скандала, Ластика и Цачев не са се познавали преди живота да ги срещнат в затвора в Кремиковци. Не да ги свързва нищо, освен бягството. Петър Симеонов скандала е на 30. Според психолозите има лидерски качества. По принцип се отнася с уважение и респект към надзирателите и останалите от затворническата управа. Награждаване за подчерта на дисциплинираност. Излежава 12-годишна присъда за отвличане, което завършва с особено жестоко убийство. Това е третата му присъда, очакват го още. Не знае кога ще излезе, ако излезе изобщо. Защо скандала? Еми ми защо. Защото така от спорното училище не излезе прякора не знам защо. Не винаги човек може да е урановъсени и да му е спокойно и всичко да му е наред. Аз нямам нищо общо смъртния случай, ме но сеха за отвличане, не за убийство. Така че не виждам. Защо глякоте човек? Какво беше причина? Защо? Защо? Защото. Знай се за пари, за коя може да се отвлече човек? Там много ли бяха? Еми, е достатъчно за да тръгне. Вие кахте много тежко. Не то не е много тежко. Просто така се получи, че го направиха много тежко. За отвличане? Да, отвличане става всеки ден. Абсолютно всеки ден. Аз, аз между съм имал съм над 40 адвоката. 40, го казвам. От тези 40, всеки ми казва, ти си първи осъден за отвличане. Това също мисля, че е някакъв парадокс и мисля, че е целенасочено. Скандалът е бил сред най-приближените на убития през Юни в София, Бранимир Георгиев Бранко. Бива част от така наречените ударни бригади на групировките. Бранко бе прострелян в главата, докато си говори с приятели в квартално заведение. Миналата година бе задържан в Бургас с незаконно притежавано оръжие и при ареста предложи 5000 лева подкуп на полицаите. За притежаване на незаконно оръжие, Бранко лежа 6 месеца в затвора. При живе Бранко имаше и висящи дела за грабеж и и сводничество. Приятелят на Бранко скандала лежи за отвличане, завършил със смърт, в което двамата са били съучастници. Твърди се, че сте понесал вината на Бранко, който вече не е между живите. Ми, за съжаление, да, той беше много мой голям приятел. Не знам какво разбирате понесал вината. Всеки има вина за дадено престъпление. Аз съм понесъл това, което аз съм извършил. Щом сме сметнали, щом съде сметнал, че той няма вина за това нещо, значи е било така наистина. Ми с Бранко съм работил. 15 години съм бил с него. Това е единственият човек, който. Мака да ви кажа, подал ми ръка, макар и по този начин. Грижил се за мен, докато съм изтърпял определени наказания. И до последно не ме предаде. Как си обяснявате нещата, които се случват напоследък? Примерно убийството на вашия приятел. Еми, убийството на моя приятел беше въпрос на време. Защо? Еми, защото аз знам той колко е прегрешил. И даже се учуех, че толкова много се забави това убийство, но... Кой ги убива? Може би хората, които ние отличаме. Всичко е на лична основа тук. Бранко никога не се е занимавал с наркотици, това го твърда, защото съм с него от 15 години. Знае се всичко, се знае това, че някои хора се затварят очите, но не значава нещо. Коя хора се затварят Еми хората... Значи като започнем от мебере нагоре. Не наддолу. Това е отлично. защото явно така ми е изнася. Да няма. Естествено. Защо? Не, защото явно пречат. На какво? На това да е мирна държавата или на нечи друг интерес? Никакъв случай не е мирна. Просто там бизнес е... едни работят с петрол, с наркотици, всеки си има отделни за занимание, които. Но един човек като почва да се на навсякъде, вече става пречка. Или, ако не е то е нещо, което поне човърка и също дразни. Вижте, аз съм пил на маса и с висши полицаи, и с висши прокурори, и с висши депутати. И? И. Точно за това исках да ви кажа. Коя годината? Годините, които било най-хубаво. Мазонете? Добре, 97 до началото на 98 Скандал от Софийския квартал Люлин. Възпитаван от баба си, след това от спортното училище. По професия е заварчик. Авторитарен е, обича да контролира и да прави добро впечатление. Дистанцира се от нещата, които не харесва. Сега съм бил като малко борец. Имах страшно много медали от състезания от такива работи, с които баща ми и майка ми по един или друг начин се гордеха с тези работи. И наистина мислех, че това ще си остане завинаги. Но имаш и дай момент такъв, в който тръгнах по погрешния път. След това точно бях хорите години, когато даде това мутринското време точно. Помните ли първият път, когато тръгнахте да правите нещо такова за пари? Да, много добре си спомням. Скажете ли? Не, не мога. Що, Мишът не съм осъден за него. На колко години направи първото си престъпление? Помниш ли? да, на... Значи 14 или 15 години, едно в двете беше. какво Еми... Прословодия Кокъл. Той ме... Аз ходих на тренировки и той ми извика един ден. Там това се аз на апартаменти на такива работи. Ето тук е да на какичка, аз и, и така се почна. Там беше първото престъпление, апартамент обрахме и... и така нататък. До повече нагоре и по-нагоре в престъпленията. Къде би могъл да стигна? Еми явно това е края, щом ме спряха до тук вече. те бяха спрея? Еми... Не знам след отвличане какво следва. Не твърда, не съм убивал никога. Не твърда, че имам нещо общо с това убийство. Да, бил съм свидетел, видял съм трупен нищо повече. Защо мислите, че се върши нещо, някакво престъпление с удоволствие? No, no, no. Не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 Не, човек прави това, което само реши. Насила никой, нищо не може да направи. Вероятно има по-големи престъпници от теб. Аз са най -големи. Които са навън, които никога не би ги ловил закона. Не, не им ли завиждаш малко? Не ги ли мразиш не, за това? Не, не мога да завиждам на никой за това нещо. Рано или късно, по един или друг начин, всеки си отият от този свят. Да, най-вероятно. А повечето ме приятели са такива, които това ги чака. Ми Шуми, именно това ги чака. И не мога да, да кажа, че съм бил употребен от никой. Защото никой не ме е вързал и не ми е, е сложил пистолет на главата и да ми каже свърши това. Просто всичко, което съм направил, съм го направил с а, чисто си съзнание, че отивам да извърша точно това нещо. И не мога да вина никой. Най-вече под Бранко той си ми... Завинаги си остане в сърцета ми като най-големи ми приятел. Емил Георгиев Ластика, на 24 години. Лежи от две заграбеж. Има много висящи дела и очаква още присъди все заграбежи. Има средно специално образование химик от Вакарева. В усещането да, да ограбиш някого, в смисъл, как се чувстваш, как решаваш да го направиш. Не мога да говоря за това. Това е нещо импулсивно. Случва се и така. се съм от пари. Психолозите казват за него, че изпитва необходимост да бъде смятан за интересен и да прави впечатление на другите. Трудно понаси ограниченията, прави престъпления за да се хареса на другите. Ти как би се определил? И как бих се, би се определил? Ще ви дам един пример. С компания съм и съм свършил парите и решавам да си надавя пари и го правя това нещо. Разбирате ли? Съвсем е посилно. За да останеш с компанията. Да. А не можеш просто да се прибереш вкъщи и да си легнеш да спиш. Може, може и да мога, но. И ти е не ми е хрумво. Ми, мисля, че всичко, което съм направил, има причина. Не ми, мисля, че съм лош човек. Това съм сигурен. Ти казваш, че не си лош човек. Би ли ми дал пример за лош човек според теб? Еми да. който през съпремата го заповжляват. Не. но е много правят. За човека, който е жертва на престъпление, мислиш, че има значение дали този, който го извършва, се забавлява или не се забавлява? Не мисля, че има значение. Не мисля, че има значение, но за мен има значение. Ти се поставяш в собственото си усещане от към добрите. Да. Къде би могъл да стигнеш? Не мога да отговоря на този въпрос. Никога не съм се събъркал в сериозни неща. Всичко е било внезапно така. Проявявайки се, аз съм действал. Изпитваш ли чувство за вина? Да, разбира се. Какво значи чувство за вина? И чувство за нас значи да. След случивато се, идва много много лъжо чувство на вина. Точно след това. И обмисляв всичко, което си причинил. И тая за всичко това, но... С време го правиш пак. И не знаеш защо. А какво има значение за тебе? Какво има значение? В момента нищо конкретно. Николай Цачев е на 36 години в професия машинен техник. Женен с три деца, най-малкото е на три години. Последно го е видял на една. Осъдане на 11 години за кражби на коли. Добър крадец, на коли ли сте? Не. Не съм крал коли. А, какво сте ги правили? Вижте сега, аз съм. 11 години ми даваха присъда за това, че съм се возил в пет автомобила. Место, стигам до квартал в не, не съм се местил от квартал в квартал. Примерно от Варна отивам до Рус. С чужда кола? Да, с чужда кола. И след това колата се оставя там на некъв паркинг и се заключва. Дори се оставя на такова място, че да могат това да си я намерят хората и да си я прибърят. Това е незаконно отнемане на така. така Това не е кражба, нали? Сгрешил съм, добре но 11 години не е ли твърде висока цена, къде трябва да заплата за това нещо? Значи аз трябва да се чувствам много виновен за тия пет коли, а за тях, където ми дадоха 11 години за тия пет коли, не трябва да се чувстват виновни, така ли? Аз трябва да поема цялата отговорност и цялата тежест и техната вина. Така ли да го разбирам? Вие просто трябва да говорите за себе си, в смисъл. Добре, говоря за себе си, да. Нека да несете своята вина. Че съм се возил в пет коли, заслужавам 11 години затвор. Така ли? Знаете ли колко са 11 години затвор? Не. Да, но да не го разбирате. Но вие сте откраднал пет коли. Откраднал? Но не е доказано, че съм ги откраднал. Аз не мога да разбера защо наричате кражбата возене. Защото не е кражба. Съм ощетил материално с един лев тези потърпевши граждани, където са им взел колите. Защото взел съм, возил съм се приемал до някъде, я съм и оставил даже заключено. И след два дена те си я намират. Единствено морално съм ги ощетил, че два дена са се мъчили. И, айди, и най години затвор. Сачев е израснал в семейство на военни. Има изострено чувство към детайлите, не се отказва при трудности, отстоява позицията си с агресия. Има желание да властва, но няма организационни умения. Изисква уважение силово и има утвърдени престъпни навици. Според управата на затворът, Сачев е избягал, защото администрацията е разкрила, че незаконно отклонявал пари от надниците на другите затворници. Казват, че с бягството е искал да избегне линч от затворниците, които в най-скоро време ще ли да разберат, че са ощетени от него. През последните две години Цачев е бил отчетник в цеха, където работят лишените от свобода. Това може да го казват, но не може да го докажат. Между другото, 100 лева съм си примерно съм си списал отгоре. И всички отчети, които са правени за месец, аз съм ги правил. Аз си един вид с От всичка готова продукция и материали, които влизат през цеха, минават през мене. Аз две години не съм можел да ходя на, на заболекър или където ще да. Защото трябва да съм непрекъснато там. И те ми се огледаха в моята стола. Вие ме чувство за вина, изпитвате ли? Да. За какво? За много работи. Добре. За абсолютно всичко. Това чи нищо нещо конкретно ми кажете, защото всичко е ще е така. Какво ли ли още? Не знам. Какво носиш този начин на живот? Тръг удоволствие пари какво? Всичко на куп на хуите неща. Парите дават власт, дават сила, дават да се разполагаш, както си искаш да живееш, както си искаш. Виж, че това е... Всеки един го желая, но не всеки има сърце да го направи. Като излезеш, какво ще правиш? Ще работя. Да. Ти смятам да не е това, което е било. Да се усъвършенстваш. Да. А, не е да... Да. смисъл да крада повече, ми с това, което съм се занимавал преди кражбите. Ми... Имам си професия. Волканизатор. Като излезеш и като дадат при тебе старите ти приятели, с оферти. Имаш ли защитен механизъм? Имам, да. Ими надявам се, че ме чака, жената няма да му пусне. За какво лежиш? За грабеж. Колко години? Колко години? Четири години. А като излезеш, ще грабиш ли? Ще граба? Да. Ще граба.